Сьогодні Лілія Надольська презентує частину своєї колекції хусток в Хмельницькому науково-методичному центрі культури і мистецтв. Жінка розповідає, колекціонувати їх почала, коли почала працювати завідуючою місцевим будинком культури. Почала збирати з одної улюбленої хустки, от яка на мені на мої, і моїм оберегом, і моїм талісманом, і, і, і затишком моїм. Мені цю хустку подарував батько, який. Півроку працював на Кубані. Поїхав на заробітки на Кубань, там працював, заробив гроші, звичайно, і привіз подарунок мамі і мені дві хустки. Далі кожну з хусток Лілія купувала, вимінювала. А пізніше, коли знайомі односельці дізналися, що жінка їх колекціонує, стали дарувати. Незаміжні дівчата, говорить колекціонерка, хустки носили рідше, і в них був свій спосіб їх зав'язування. Вони отробили отаку. Або сюди вони зав'язували ось так дівчата, а тут пускали косу по цих кінцях, або вони зав'язували ось так, під косу, і тут собі робили, як кажуть, солоха. Якщо в родині народжувалась дівчинка, мати ще з дитинства починала їй збирати посах з хусток. Чим багатіші батьки були, тим вони і, і більше збирали. Кустки з різного матеріалу підходили для різної пори року, розповідає колекціонерка. Одна із них – полотняна, в якій жінки ходять працювати на городі. Ми її і раніше так було, закручували її ось так. А для чого, я вам зараз скажу, якщо от полотняна, і коли ти вприваєш на городі, тобі під виступає, і він тобі в очі не попадає, а хустина збирає все, все і тут піт. І, і, і, і з хустками, говорить жінка, пов'язано багато національних традицій, зокрема, з обряду весілля. Присватані, коли от... Вручала, наречена вручала старостам рушники, а нареченому вручала хліб, каравай на хусті. Потім при сватанні теж було покриття голови, там досить цікаві ритуали. Дослідниця хусток на Хмельниччині Таїсія Стан говорить, колекція Лілії Надольської найбільша в області. Додає, хустка, як елемент національного строю, стала популярною в 19-му на початку 20-го століття. У нас це унікальне явище, бо Лілія Надольська 10 років вже збирає ці хустки да, і купує, і, і обмінює, і дарує їй, і кругом вона за ними звертається, щоб поповнювати свою колекцію. І ось сьогодні ми виявили, що в нас є така колекція, така цікава людина. Лілія Надольська говорить, просить односельчан не викидати і не спалювати хустки, які здаються їм зайвими в гардеробі, а віддавати їй в колекцію, аби зберегти цей елемент українського одягу. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.